بسم اللہ الرحمن الرحیم علد اللہ و سمت لم یلت ولم یولت ولم یق الف عہد کہو اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد اور نہیں ہے اس کا کوئی ہمسر